फ्र मेले का टाइम बड़ा ही सुहाना होता है गाँव वाले सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं कोई पठे काटता है तो कोई दुख होता है मगर मैं और अब्बा दिन चढ़े सोते ही रहते हैं न पता क्यों <laughs> थोड़ी देर में पता चल जाएगा यहां लंबी चौड़ी सड़के तो नहीं होती मगर धूल लड़ाते कच्चे रस्ते जरूर होते गाड़ियों पर ना सही गदा गाड़ियों पर ही सही हमारा भी गुजारा हो ही जाता है یہاں شہروں کی طرح پکے اینٹوں سے بڑے مکان بنے ہوتے مگر رشتوں کے مضبوط بندوں سے جڑے کچھے کار ہوتے اور انہیں کچھے کاروں اور کھلے آنگنوں میں بہت سی کہانیاں جنم میرے بالا میری ماں ٹھنڈی چھا جیسے جیسے تو چڑھتی ہے اس کی چھا غائب ہو جاتی ہے اور زبان کی تیز ہوتی چلی جاتی ہے اس کار میں ابھی تک آگے نہیں بلی اور سورج سر پہ چاڑ آیا ہے کیا کروں بے سیما, میری صبر کرنے کی تلاش میں پھوکے مار مار کے لداس سن لو اس کڑی کی بات نہ بلو مجھے ایک بات تو بتا اور منہ سے مار رہی ہے کہ آخوں سے دھواں چلا گی آنکھوں میں کیا مصیبت ہے اٹھ اٹھتا اٹھ یہ اگ تیرے بس کی بات نہیں ہے چل میں جلاتی ہوں چل شوابش نہیں بے کوئی بات نہیں میں اپھی بال لیتی ہوں اگ تو جا کے اس میدو اور حبے کو جگہ جا واری تو جگا چکی ہوں پر لگتا ہے پیو پتر ایک دوسرے کے ساتھ نہ ضد لگا کے سوئے ہوئے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ دین کا پتا صرف گھراٹوں پہ گھراٹا ہی مارتے ہیں پیو پتر کوشت میں کہ میدو کے میرا اببا مٹی سے سونا تلاش کرتا ہے اسی آس میں زندہ ہے کہ کبھی اس کے بھی اچھے دن بن بان گئی ہے بن گئے نہیں زہر والے آپ کھا لے मुझे ही खुआ मुझे ही खुआ, और मेरी तो उसी उसी दिन दिन खराब खराब थी मेरे हो गई मुझे जहर और ये मैं सारे पिंड का दुख दर्दी اور ابے کے خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ابے کا خواب کیا ہے؟ اگے اگے پتہ چل ہی جائے گا۔ لوگوں کے بیٹے تو ہوتے ہیں لاڈلے پر میں اوئے <laughs> بیبی کیوں سویرے سویرے وین پا رہی ہیں؟ اوئے سونے ویلی بچے۔ کیا ماشا پوت تم پیو پہ جائی پائے گی سارا دن کا کیسے گزرے گا چل کھول کے رو لیا جی ہلکا ہو جائے گا تیرا تیرا جی ہلکا تو میں کرتے میں میرے پیش اور جو جو خراب کر دی میری دو کے کی خراب ہو گئی کڑی چہن سہنی بہن دین دینی پچھے پئی رہی شاہ میں سرکاراں کدھر سویرے سویرے چل نلکا ادھر ہے ہاتھ منہ تو لے تاکہ نیندر کھلے تیری بھی پتا ہے مجھے نلکا کھائے میں منہ تونے نہیں جا رہا نہ تو پھر کدھر جا رہا ہے اوئے سویرے سویرے میں سیر کرنے جا رہا ہوں اور جو سیر ہے نا صبح کی وہ صحت کے لیے بہت چنگی ہوتی ہے صبح کی سیر صبح کی سیر اور تو نہ تجھے کوئی اعتراض ہے اور کنی واری کیا ہے پیچھے سے آواز ہی دیتے سمجھیے خیری جا لیکن چھتی آ جائیں اوئے آ جاؤں گا چھتی چھتی آ جائیں منیرو میری منہ کو نہیں پہ سچی اور کھری بات کرتی ہے اسی لیے پنڈ والوں کو اس کی باتیں کوڑی لگتی ہیں لے میرا پی لے. روٹی میں تیری اور جی دوڑے آنا, میں اور شوکا منیو کا خام نشے سے نشے کے لیے باب تھوڑا سا ہمیں بھی دھل چھ دے دو یہ چاہ جو ہے ساڑ کے سوا ہو گئی ہے سویرے لوگ لسی پیتے ہیں دھد پیتے ہیں چاہ پی اپنا کلیجا ساٹھ او تو ایک منٹ ذرا پی کے دیکھ چائے نہ میں نہیں پیتی کوڑی زیر کوڑی زیر لو کس طرح ہو سکے میں نے اپنے ہاتھ سے گڑ ڈالا اس میں گڑ گڑ کتوں آیا وہ گڑ بس آ گیا تو نے صندوق سے نکالا ہے نا چابی کہاں سے آئی تیرے پاس اور کیا کیا نکالا کیا ہو یہ کون سی چابی چوبیس گھنٹے مارنے کے چکر میں رہتی ہے میں تیرا مزاجی خدا ہوں میں جو پوچھ رہی ہوں نا وہ بتا دیں مجھے آرام سے وڈا یا مزازی خدا مزازی خدا چور نہیں ہوتے تو نے چابی کہاں سے لیے صندوق کی بولتا ہے کہ او سی چابی مجھے پرہی کونسی چابی کہہ جا رہی ہے تو پھر گھڑ کدھر سے نکالا ہے نکالا کدھر سے بھی نہیں ہے میں نے یہ تو میں نہ ہوں وہ بابے کی ہٹی سے بابے کی ہٹی سے کیا بیچا ہے تو نے پیسے کدھر سے آئے تیرے پاس بتاتا کیا او جو مزید قسم لے لے میرے سے میں کچھ نہیں بیچا گاؤں کا ہر شخص اس کی شرارتوں سے تال گئے تو اسکول نہیں گیا اور سکول لے جا چل چل دیر ہو رہی ہے بے, نا, کل پیسے دینے हाँ? جب تو گھر پر نہیں تھی تو وہ والے پیسے میری قسمت خراب پورے دو سو روپئے تھے باقی کے کدھر ہے باقی کے نکال वो, वो جیب کٹ گئی تھی تو نکالتا میں چالیس روپے کتنے توڑ دوں گی نیاز نے بتا دینا ये है रजो रेमे की मां बीना की सस किसी को दुआएं देना दे पर ताने जरूर देती क्या हो गया मस बस बीना अदेकार वाली यानी मेरी साली सास के रोग में ना आने वाली پتا دن چڑھ گیا ہے. ریمے کی نیند خراب ہوتی ہے اسی لیے نہیں امم, بنا دوں تجھے نہیں تا سو جا کے تیری نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی نا सारी रात तो करू मैश वेख वेख इसकी जबान वे छोटे की तो कोई तंगीज ही नहीं सास तो जानवर होती है उससे अदब से बात कोई क्यों करे मिठिया मिठिया गा के, के करती है इधर तो बस यही जबान है इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं बस जबान दे दी कितनी जल्दी तुम मेरी माँ तक पहुंचती है कितनी बार कहे मेरी माँ तक ना पहुंचा कर क्यों, क्यों ना जाऊक तुझे आता ही क्या है कंगी पट्टी और बस केड़ा वेला था जो तुझे ब्याह के इस घर में लाई अच्छा तो भिजवा दे मुझे तलाक करा दे मेरी और ले अपनी लाडली कोई अच्छी जबान वाली लेगी लेगी मेरे रही के लिए कुड़ियाँ बढ़िया مونا مدھا جن پہاڑوں لگ تھا کڑیاں بڑیاں وٹھی آئے پھلنا رانی رہ نہیں ہے سلام مبارکریب ہی آگے میں نے کہا یہ تیری ماں نظر نہیں آ رہی کدھر گئی ہے وہ اماں گئی سامنے ماسی رحمتی کی طرف وہ سیما اور بینا کو سدا دینا تھا نا تو ماسی رحمتی کو بھی ساتھ لے کی بات کرنے گئی نہ میں مر پورے پنڈ کے کلم کلی نینوں میں ہیں آ لینے دے ذرا اس کو بات کر لیتی ہوں میں لے ماسی آ گئی اماں آے نانی ذرا ادھر ہیں کرم تے بی بی تیرے ساتھ بھی نہ میں دو دو ہاتھ کر لوں اچھا میں تیرے سے بات کرتی ہوں ابھی جا پتر کوئی روٹی چھوٹی پکا جا بیٹھ آ ہا ہن سنا وزیرا کی حال ہے تیرا شکر ہے تجھے میرا نام تو یاد ہے پر لگتا ہے تو میری ذات پول گئی ہے آئے آئے یہ ہے کرامت بھی بی سیما کی ماں میری ساس مڑا ہی پیار کرتی ہے صرف اپنی بیٹی کو کیا مطلب ہے تیرا اس بات سے مطبل یہ کہ تُو رحمتے کی طرف گئی تھی بینہ اور سیما کو صدہ دینے کی بات کرنے تو مجھے یہ بتا नैन मैं हूं या वो रेमते हैं अरे नहीं नहीं मैंने सोचा था बीना और सीमा की तरफ मैं आप जाऊंगी मैं तो रेमते को कहने गई थी कि वो मेरे साथ चली चले बहुत अच्छे करामते बीबी बहुत अच्छे हैं तू दो कार सामने रेहमते की तरफ से हो क्या तो सा हो रही है और फिर सीमा और बीना का घर तो चार कोश परे है अच्छा नहीं मैं नहीं जाती मैं तो आप तेरी तरफ जाने का सोच रही थी कि तुझे बुलाऊ मैं, पूरे गाँव को सद्दा तो तू नहीं देना है और बीना और सीमा की तरफ भी तू नहीं जाना है ले रुपया पढ़ा रही है, है, है। ले तो और तुझे मैं पांच सौ रुपया दू पो भी लूंगी पर व्याह वाले दिन तू अभी छेती छेती ना मुझे एक का नोट और दे दे बस अच्छा तू पहले सदे दे के आजाना फिर और दे दूंगी सौ रुपया वजीरा यूं गई और यूं आई शान से पहले पहले सारे पिंड को आऊंगी, लेकर मैंने चलिया देखा सीमा लहड़ पुत چاچے کو بڑھا ہو گیا آنڈے کھا کے ہل رجا نہیں پیتا اچھا بنا دن میں روٹی کھا لوں گا میڈو ہے کتنے پتہ نہیں بے بے کہہ رہا تھا آج سویرے سویرے سہر کرنے جائے گا لپ بے کھا اے بات کس دی اس کا صبح کی سہر کی باہر جا کے دیکھ دوپیر سر پر چیڑھا ہے اور اس کو کہہ جا کے آج آبا بھی ڈالنے اے میدیا تیرے گا سہلا تو میں کٹنے گا سہلا سپاٹے کرتا پھر رہا شاواشے بھئی شاواشے بھئی اس کو دیکھو منہ چوکے ادھر ہی سویا ہوا ہے اپنی طرف سے سب کی سیلے کرنے گیا تھا بڑی لمیاں ٹان کے ستیاں میں مستیاں لاتی پوست بنے نے <تصفح> <تصفح> کیا کر دیا ہے یہ کیا ہو گیا تینوں نے نظر آ رہا میوار آیا ہے کتھے او بے کوئی بارش نہیں ہے خام خام گلہ کر دیا مجھے شاواشے شاواشے میں کہاں بڑا نے خین خام کا سوٹ پایا ہے تھا جو گلا ہو گیا چل کامتے جا ہو گی تیر سویل کی سہر نا ہو گئی ہے ہو گئی ہے بے کیا کرتی ہے تو میں تیرا جوان پتر ہوں اور کچھ خیال کیا کر. سے خلو, میں جیب کر کے تری تو رکھ دینی ہوں اور نظر نہیں آتا ویلے کا دل چڑھ گیا شکل تو ہو گئی ہے کا خوف کرو, سویرے, سویرے تڑکے اٹھو اجانو والے اٹھ کے کوئی اللہ توڑ تو تمہاری میں برکت پڑے نا پوسیوں کی طرح ستا رہا تھا تو. بے بے اتنی محنت تو کرتے ہیں. اب رب کو فاقے منظور ہے تو کیا کر سکتے تقدیر جان دی سلام کا منشی واہ لحکم سلام بینو یہ سویرے سویرے بلٹویا پانڈے لے کے کہاں جا رہی ہے چاچا ممدو کی طرف جا رہی ہوں مکھن لے کے واہ بھائی واہ سارے پنڈ کا حساب کتاب اس کے ہاتھ میں اور اس کا حساب اللہ کے ہاتھ میں جیسی ہو روز اپنے پڑا کے لیے دودھ اور مکھن لے کے جاتی ہے اللہ حیات دے میرے ویر کو منہ بولا ہے پر میں نے گودی کھلایا اسے اور وہ بھی سکے پراؤں سے بڑھ کے میری دیانت کرتا ہے ہے بڑا چنگا بھائی بلکہ دل کا بھی بہت چنگا ہے بس ذرا اس کو یہ دنیا داری کا نہیں پتہ ابھی تفکر دنیا کو دنیا کو سمجھ کے کیا لینا پا منجی ہے کیا دنیا میرا تو کھا تے فریب وا رو وا او یہ تو اتنی گہری گہری باتیں کہاں سے سیک کے آتی ہے پڑھی لکھی تو نہیں ہے باتیں تو اتنی بڑی بڑی کرتی ہے میرا بچا تیریا نا کدی <laughs> اچھا اچھا اچھا بھی تیرا پیو چلا گیا آیا. شکل دوپہر ہو گئی تو آپ ہی جا تو تو ہے چل کوئی نہیں بندے روٹی نہ کھا لے گا دوپہر تا چڑھایا तो छेती निकला कर काम पे ये इस वक्त दिन दोपहर को निकलने से ऐसी तो भाग जाता से। क्या उसको मौत पड़ती है स्कूल के नाम ऐसी जैसा प्यो वैसा पुत्र मेरे तो बस मुकदर ही ऐसे मुनीरा ना मारे कर उसको पढ़ ले जाओ फिक्र ना कर کیسے نہ فکر کروں ایک کو ایک تپکر ہے میرا اسی سے مجھے امید ہے نہ میرا ماں نہ پیو نہ پیاننا پرا چاچے چاچی نے پالا خیر انہوں نے تو اولاد کی طرح پالا مجھے اپنی پر آگے سے یہ شوق ٹکر گیا مجھے نکامدہ نکاجدہ سارا دن پوڑی پیتی تے او oh, پیا ہے میری آسمید تو یہ بچہ ہی ہے پڑھ لکھ جائے تکے تو نہ نکھائے میری طرح اپنے پیو کی طرح آئے سیاد تو مو چوک کے حالے تک یہ مکھن بھی تو روٹی بھی منیرو کو جو آبا آبا. را جلو جلو. منیرو. پان... نئی نئی بس میں چلتی ہوں وہ میں نے بنڈ لینے جانا ہے हाँ हाँ پانی تو نہیں پیلا کچھ ستو پانی تو پیلا شکل تو پہرے آئی ہے سیما سے کہنا میں شام کو آؤں گی تو وہ تیار رہے فوجیاں بتا رہی تھی کوئی کو دکھا لیتے ہیں آپ تھا اس کی گودری ہو جائے بتاتی ہوں بتاتی ہوں ذرا سا تو لے لین دے اچھا بیٹھ گئی ہو اب بتا لو جی بات یہ ہے کہ ہم نئی لوگ نہ ہوں تو کسی کو کسی کی خبری نہ نہ ادھر کی ادھر نہ ادھر کی ادھر اچھا وزیرا اب بتا تو کس کی خیر خبر لے کر آئی ہو اے ماسی وزیرا خیر تو ہے نا ضرور تو میری پین کے ویا کا صدہ ہی لے کر آئی ہوگی اخو تیری پین کے ویا کا صدہ لے کر آئی تو جو تو پتہ ہوگا اور تو تو کئی دنوں سے اڑیک رہی ہوگی ہاں یہ تو ہے اچھا مجھے یہ بتا کہ امہ کا کیا حال ہے اور پینوں کیسی ہے وہ تو سب خوش ہیں تنا تیرا کونسلر نظر نہیں آ اور جناب یہ ہے چوہدری ہے سبا کا گاؤں کا اپنی آڑ میں رہتا ہے اسی لیے تو گاؤں ترقی نہیں کر سکتی میں کیا نے دیا میرے ہیرے جیسے نظر نہ لگا دی تو آئی ہے نا پتر خیر سے ہی آئی ہوں سالی کے ویاہ کا سدا لے کر آئی ہوں چن کی 10 تاریخ ہے تم سب نے انا ہے ہاں ٹھیک ہے ابے اپنے سالی کے بیاہ پنی ائیں گے تو کس کے بیاہ پہ ائیں گے ہیں رب تیری خیر کرے پتر لو میں پھر اب جاتی ہوں مجھے اجازت دو او رک جا بیاہ دو کھڑے کچھ کھا پی کے جائیں رب تجھے بہتاں بہتاں دے پتر پورے پنڈ کو سدا دینا کو ماحول نہیں ہے ویسے پنڈ جو تیرے کڑموں کے گھر کا سدا لے کر ائی ہوں تمہارے میں رواج نہیں ہے کوئی لاگ شاگ دینے کا रिवाज तो है पर कुडमों का होता है नाइयों का नहीं आखिर का भी तो कोई नक होता है नहीं देना तो ना देती हूँ है, है। खुश है मैं खुश हूँ पुत्र रब तुझे बोता बोता देर खुश रखे जवानिया माने तू मां मारी जा लो भाई मैं अब जाती हूँ आप लोगो ने ना चंद की दस तारीख को आना व्यापे है रब रखा हाँ ठीक है खुश है हाँ लेकिन मैं चंद के दस से पहले जाऊँगी अच्छा ठीक है जब भी जाना चली जा کچھ نہیں ہے آپس میں چلو اٹھاؤ شام میں دیکھتا ہوں لا مجھے دے ساری میں بتاتا ہوں کھیلتے کیسے ہیں او دل شادی اور دھیان رکھو ذرا دیکھو چلو دیکھو اب نشانہ سیکھو مجھ سے کرتے تھے آپ تجھے سکھاتا ہوں چلے چل چل چل چل سلام علیکم کی حال چال ٹھیک ہے کوئی حال نہیں میرو پال نہیں میرا دو تین مہینے ہو گئے بخار چڑیا نہیں میرا کچھ نہیں کرتے پہ میں مر گیا تھا میرا کوئی حال نہیں تو شہر لے کے جانا پے گا واڈے ہسپتال میں ہسپتال جان جوگا کوئی نہیں میری حیثیت نہیں نو دکھا میں نو اور چاچا جی فوجیا تو کام پہ نہیں گئی دو دن ہو گئے چھٹی کی ہے وہی بیبی دی طبیعت خراب ہے میم اتے گھر لیا چل کا میرا کوئی حال نہیں میری بیبیعت خراب ہے اپنے کو لے کے گھر جا ٹھیک ہے میں فوجیا کو وہیں لے کے آتا ہوں اچھا بیٹا ٹھیک ہے چلو چلو جاؤ تھی چاچا جی گھر جاؤ جا میں آیا او السلام وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی میدو میں بالکل ٹھیک ہوں اندر آجا کچھ کھائے گا پیئے گا لسی لاؤں تیرے لیے نہیں جی کھانا پینا کچھ نہیں بس اور کمشم ٹھیک جا رہا ہے تیرا کام تو بہت مٹھا ہے باجی فوجیا کیا بتائیں سیما تو ٹھیک ہے نا ہاں سیما بالکل ٹھیک ہے نہ تو پھر خیر سے آئے ہو ہاں خیر سے آئے ہو یاد آیا وہ چاچا منظور ہے نا اس کی طبیعت بڑی خراب ہے بہت تاپ چڑھا ہوا ہے بار بار کہا رہا کوئی حال نہیں پتر کوئی حال نہیں بخار ہے باجی فوجیا بخار کیا ہوتا ہے دو تو میں بعد میں سمجھا دوں گی پتا نہیں اس کی کتنی طبیعت خراب ہے تو خراب ہے ویسے اس کی تم یہی رکنا میں اندر سے سامان لے کر آتی ہوں بخار بڑا چڑیا ہے بخار اترا کوئی حال نہیں بڑا بخار ہے بخار نہیں اترتا پہ بھئی چاچا جی بڑا بخار ہے ذرا دیر سے جائے گا فکر نہ کریں آپ ہوئے ہوئے اللہ تعفی دے میں اللہ مہربانی کرے گا میڈو پتر کی مہربانی ہے بھائی جہاں تھی لیا ہے میرا کوئی حال نہیں میرا تو کوئی سہارا نہیں اچھا اچھا منظور فکر نہ کرو میں یوں گیا اور یوں آیا بس بس بڑی مہربانی کا بے پھر بے تڑکے کا کار سے نکلا گیا نہیں تو پیرا انتظار کر رہا ہوگا بھی پانا تھا تب رہا ہے تو رہتی دوائی دوائی کے گا نہیں مر نہ میں ایک چاچے منظور کو میں لاڈ لے کے اسلام اسلام. بسم اللہ بسم اللہ خیری گئی جناب کی بابو کیا کام بتا ذرا کام بیٹا آپ نے آپ نے تو بیٹا کوئی کام نہیں ہم آپ کے نوکر ملازم آپ تو وزیر اعظم کیا گلا دوں شریح. تا اگے اڑتا ہے اگے اگتا اگے اگتے نا ککنا نہیں ہمرا دا ابا گا تیرا ککنا رے تو منو کسے سے تیری ہڈی ہا خدا کر کے مر جاے تو ہڈیاں تیرا بیڑا گھر کا وال سے معاف کر دے میں معاف کر دے میں سارا تو رات ہے ، سی آ رہا سا کر سا نیا تین پرسوں میں مار دیں گا جاننا اس کو کتنی بار سمجھایا جوان کو اتنا نہیں مارا کرتے باغی ہو جاتے پاس باغی کا باغ بن سارا کٹ دینا یقین کر کے دو وقت کی روٹی آج تک کبھی چولہا سویرے بلے رات کو نہیں رات کو تو سویرے نہیں کیا حالت ہے ماری بھی نہیں منشی چار سال ہو گئے اس کے ویاہ کو وہ تو اللہ پلا کرے بی بی کا اس نے اپنی ہیرے برگی بیٹی اس کو دے دی ورنہ اس کو تو اس کے منہ اور دوسری بیٹی دیکھ اس کے کتنے چنگے کر بھی آئیے تیجی جیڑی وہ نال والے پنڈ نہیں چودھری ان کے یہاں منگی کا اپ سمجھ جائے گا. تو جوان ہو ہو رکھے یہ میرا دکھ ہی دیتا ہے کتر جائیے کر جگے including Banan from Guadalajeta carrying the thick món 으 shower ו دے دے سلا کر لے آہ! آہ! پریتو میں نا لو پھر جو میں بتاتی ہوں تجھے پریتو کے مامی واپس آ میں کہہ رہی ہوں تیرا نکات رہا ہوں میں پریتو سے ابارا کتے نہ شکر ہے آپ آ گئی मेरी तो जान ही निकल गई थी एक थप्पड़ मारना था फिर देखना था कैसे भागते हैं ये करती है कोई गुनाह नहीं करती और कुड़ी अपने पैर जमा के रखना है लोग की जिंदा नहीं छे चला चला तुझे छोड़ आई तू जा अपने काम पर मैं चली जाऊंगी ओ काम से क्या थाने जा रही हूँ थाने खैर तो है ہاں ہاں خیر ہے اچھا اچھا آپ اب میں چلتی ہوں جا اپنے کام پر ہاں ہاں اور بہادر بن کے عورت بہادر ہونا تو کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے چل جا شابا لے با، سارے پانڈے میں نے رکھ دیے ریڈی پہ جا میرے بچے سارے بات و فکر ہی نہ کری ان شاء اللہ سارے کے سارے پانڈے بیچ کے آؤں گا تو جانتے چھے پتا ہے ہمیں پیسوں کی کس قدر ضرورت ہے وہ پینوں کا بیاہ سر پہ آیا ہوا ہے نہ ہو ادار اٹھانے پی گئے نہیں ادار نہیں کرتا ہوں فکر ہی نہ پانڈے ویچ کے آؤں دیکھ لینا چل چلا چلو آرام نال آرام نال چیتی کر لو آپ ٹھہر لو ٹھہرا میتو چنگا آیا آ گیا کھلو جا ہویا کیا ہے کیا ہو گیا اپا منیرو دیکھ مر جانی پانی چونه نکلدی پئی اچھا ہاں اپا تو سائیڈ پہ ہو جا میں کرتا ہوں چل میرا او لا تو اکی اوئے اوئے اوئے او چلو دیکھ لٹر او تو اتی ادھر سے نکال اور نکال نکال او چب او چاکی او ہو कर दिता छोटी छोटी बाने के बाद हाय रे तेरी छोटी छोटी बात करे दिल है क्यों यार तेरे जाने के बाद रे आखें बरस बरस गई तरस तरस दे दे एक झलक रे अपना आपना भाई तेरे दिल मुझे चल गई